Špatně. <laughs> no tak ještě dál. <laughs> bolí mě hlava, nic se mi nechce dělat, jenom spát a ležet v posteli. Většinou se cítím špatně, jsem unavený a musím zůstat v posteli. A bolí mě v krku většinou. horečku. Většinou mám teplotu nebo horečku. Tak... Jak se cítím? Cítím se slabě. Jakože takový unavený, utahaný a nic se mi nechce. Když mám chřipku, tak se cítím hodně unavený a je mi horko, protože mám samozřejmě horečku, když mám chřipku, takže ležím v posteli celý den. Pod psa. <laughs> <laughs> Špatně. Unaveně. Mm, taková unavená, nic se mi nechce. Je to takový o ničem.